يا مرحبا في ميكا ما مالتين حلت من المزري وسميه. الآن وحصريا استديوهات همسة فن. لكل جديد في العالم السعوديات. جديد الزفاف والشين يا مرحبا في ميكا مالتين حلت من المزري وسميه. يا مرحبا في مقاماتين حلت من المثل وسميه لجلى من هنا السر الافراح او على اللحون الحماسيه الفارقه بيني خلق الله بنت الترف والمحنيه اشتركوا okay. <laughs> جوال